У гуртожитку номер 2 вищого професійного училища на вулиці Лозовецькій в Тернополі мешкають 52 переселенців. Олексій Лещенко переїхав до Тернополя з Попасної Луганської області. Розповідає, заселився в цей гуртожиток на початку травня минулого року. На стінах і стелі кімнати цвіль. У вас трохи з'явився, я обробляв. Грибок витерли, він сухий зараз. Це вже. Або є і Так, все, все добре. У цій ж кімнаті живе Сергій Демченко зі Слов'янська Донецької області. Я тільки я тільки місяць, як тут. Мене перевели з п'ятого поверху сюди. То та кімната, де ми жили, вся була в грибку. Комендантка гуртожитку Надія Каплун розповідає, грибок з'явився тільки в кутових кімнатах. Зараз у них роблять ремонти, щоб переселити людей, каже жінка. Тут були проблеми з тефсі цвілью. Тут жили переселенці. Але зараз тут була цвіль, по кутах була цвіль. але це не наша причина. Причина в тому, що осінню виключали, вимикали світло, були перебої зі світло, і через це кинулося цвіль. А зараз ми робимо ремонти, ми виселили людей для того, щоб їх потім поселити в чисту кімнату. В одній з таких кімнат живе з донькою та мамою Вікторія з Харківщини. Каже, хоча після ремонту ще відчувається запах цвілі, умови в гуртожитку їх влаштовують. «Умови, як ну, зазвичай, гуртожити. Ми дуже вдячні, що нас ну, то, ну, сприйняли тут сприйняли, допомогли розсілитися. Воно ж, ну, звичайно, яка погода була і все таке, воно макріло все, ну, зрозуміло, що це за того, що не було опалення. Бо воно ж світло відключало, а відключалося ще опалення. І ну, за рахунок цього воно таке сире було, і, ну, це вологість. І... Цвіль була так, ми вже все поубирали. Ремонту потребують усі 23 кімнати, в яких мешкають переселенці, каже Надія Каплун. За її словами, щоб зробити проживання людей у гуртожитку більш комфортним, не вистачає грошей. В нас тумбочки треба поміняти, поламані тумбочки, поламані крісла в нас теж. Шафи потрібно поміняти теж деякі, У нас дуже багато є проблем. Треба відділяти більше грошей для гуртожитку, щоб був в ідеальному стані. Умови проживання переселенців на Тернопільщині перевіряли представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомили на офіційному сайті Омбудсмана. Там йдеться про те, що перевірили гуртожиток Почаївського вищого професійного училища, комунальної лікарні у селі Ридомель та у дитсадку села Вибудів. Ось це фото гуртожитків, які додали до повідомлення. Також в інформації сказано, що у більшості МКП умови проживання є вкрай незадовільними. Ми телефонували на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до представниці на дзвінки ніхто не відповів. В обласному департаменті соціального захисту не отримували жодного звернення від переселенців про погані умови проживання. Про це Суспільному повідомили телефоном у пресслужбі обласної військової адміністрації. За словами речниці Ганни Василенко, зараз на території області проживають 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також є 509 вільних місць для поселення переселенців. З них 209 повністю безкоштовні. 300 в гуртожитку, де потрібно платити за компослуги. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.